سماجت کر کے اور پانچ روبل روسی سکا سترہ بوری آناج اور ایک بکری دے کر اپنا گھوڑا واپس حاصل کیا اب سلیموف نے او میروف کے دوست سے کہا کہ بھوک لگ رہی ہے کھانا کھلاؤ دوست گھبرایا اس نے کہا کہ بھائی میں تمہارا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا سلیموف نے کہا کہ جج نے یہی فیصلہ دیا ہے جب تک میں تمہیں بچہ لا کر نہ دو تمہارے ساتھ رہوں گا امیروف کے دوست نے پچاس روبل تئیس بوری اناج اور ایک دودھ دینے والی گائے دے کر سلیموف سے اپنی جان شہرائی آخر سلیموف نوجوان کے پاس گیا اور کہا کہ آو پل پر چلوں اور وہاں سے چھلان لگاؤ نوجوان نے سوچا کہ اگر میں اتنی اوپر سے کودا تو خود ہی مر جاؤں گا اس میں بھی سلیموف کو دو سو روبر انتیس بوری اناج اور ایک بیل دے کر راضی کر لیا دو بھائی تھے ایک امیر تھا ایک غریب تھا امیر کا نام امیروف اور غریب کا نام سلیموف دونوں میں بنتی نہیں تھی بات یہ تھی کہ امیروف سلیموف کو پسند نہیں کرتا تھا ایک دن سلیموف کو ضرورت پڑی تو اس نے کچھ دیر کے لیے بڑے بھائی سے گھوڑا ماند اسلام علیکم بڑے بھائی کیسے ہیں اب جی چھوٹے بھائی کیسے آنا ہوا بھائی مجھے آپ کا گھوڑا کچھ دیر کے لیے چاہیے اگر ہو سکے تو دے دے پلیز سردیاں آنے والی تھیں اور جنگل سے لکڑیاں لانی تھیں امی روف چاہتا تو نہ تھا پھر بھی اس نے گھوڑا دے دیا سلی موف جنگل سے لکڑیاں لے آیا رات ہو گئی تھی اس کے پاس رسی نہیں تھی اس لیے اس نے دروازے سے اس کی دم باندھ دی رات کو گھوڑا بھاگ گیا دم ٹوٹ گئی سلیموف بڑی مشکل سے ڈھونڈ دھاند کر گھوڑا واپس لایا مگر امیروف نے بے دم کا گھوڑا لینے سے انکار کر دیا اس نے کہا کہ میں تو کچہری میں مقدمہ کروں گا یہ گھوڑا واپس لے جاؤ مجھے اس گھوڑے کی ضرورت نہیں میں اب تم پر مقدمہ کروں گا دونوں بھائی شہر روانہ ہو گئے شہر بہت دور تھا راستے میں رات ہو گئی امیروف کے ایک دوست کا گھر قریب تھا وہ دونوں اس دوست کے گھر ٹھہر گئے امیروف اور اس کا دوست گھر کے اندر آرام کرنے لگے سلیموف کو گھر کے اندر جگہ ملی تو وہ چھجے پر لیٹ گیا سلیموف کی آنکھ لگ گئی سوتے میں اس نے کروٹ لی تو وہ نیچے گر گیا نیچے دوست کا بچہ بیٹھا تھا وہ دب کر مر گیا دوست بہت غصے ہوا اس نے کہا میں بھی مقدمہ کروں گا اب تینوں شہر کو چل پڑے راستے میں پل آیا سلیموف نے دو دو مقدموں میں سزا کے ڈر سے پل پر سے چھلان لگا گیا. ارے میں ایک مقدمہ لڑنے کی سکت بھی نہیں رکھتا ایک ساتھ دو دو مقدمے مجھے مر جانا چاہیے سوچ کر سلیموف نے جھلن لگا دی, دی نیچے ایک نوجوان اپنے بوڑھے بیمار باپ کو لے کر جا رہا تھا سلیمف بوڑھے پر جا پڑا بڈھا مر گیا نوجوان بھی مقدمہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہو گیا چلتے چلتے شہر آ گیا تو وہ کچہری پہنچے جج آیا اور کچہری لگی سلیموف نے راستے سے ایک پتھر اٹھا کر رومال میں لپیٹ لیا تھا وہ میروف نے اپنا دعویٰ پیش کیا سلیموف نے ڈرانے کے لیے رومال میں بندھا پتھر جج کو دکھایا جج سمجھا کہ رومال میں رشوت کا سونا ہے اس نے خوش ہو کر سلیموف کے حق میں فیصلہ دے دیا اور کہا کہ جب تک کھولے کی دم نہ نکل آئے گھوڑا سلیموف کے پاس رہے گا اب دوسرا مقدمہ پیش ہوا امیروف کے دوست نے کہا کہ سلیموف نے میرے بچے کو کچل کر مار دیا سلیموف نے پھر رومال دکھایا اور جج پھر دھوکہ کھا گیا اس نے فیصلہ دیا کہ جب تک سلیموف عمروف کے دوست کو بچہ لا کر دے امیروف کا دوست سلیموف کو اپنے گھر رکھے اور کہیں جانے نہ دے دوست نے سوچا ایک تو میرا بچہ امر دوسرے میں سلیموف کو اپنے گھر رکھوں اور کھلاؤں پلاؤں اس کا کیا بھروسہ چہری بھی میں پیش ہوا کہ سلیموف نے پل سے کود کر بولے کو مارا ہے سلیموف کا رومال دیکھ کر جج پھر لالچ میں آ گیا اس نے سوچا تیسری سونے کی ڈالی بھی مجھے دینے کا اشارہ کر رہا ہے اس نے فیصلہ دیا کہ بولے کا نوجوان بیٹا اور سلیموف اس جگہ جائیں نوجوان پل پر جائے اور سلیموف پل کے نیچے کھڑا ہو جائے نوجوان سلیموف پر کودے اور اس کی جان لے لے کچہری ختم ہوئی چاروں باہر آئے امیروف نے پریشان ہو کر کہا کہ میں دم نکلنے کا انتظار نہیں کر سکتا مجھے گھوڑے کی ضرورت ہے تو مجھے میرا گھوڑا اسی حالت میں دے دو سلیمف نے کہا کہ نہیں ٹھہرو اور اس وقت کا انتظار کرو جب گھوڑے کی دم نکل آئے امیروف بہت پریشان ہوا اس نے سلیموف کی منت سماجت کر کے اور پانچ روبل روسی سکا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 بوری اناج اور ایک بیل دے کر راضی کر لیا جج نے اپنا آدمی سلیموف کے پاس بھیجا کے سونے کی تین ڈلیاں دے دو سلیموف نے رومال میں سے پتھر نکال کر دکھایا اور کہا کہ میں غریب آدمی ہوں میرے پاس سونا کہاں میں نے تو جج کو رومال اس لیے دکھایا تھا کہ اگر تم نے میرے خلاف فیصلہ دیا تو میں تمہیں اس پتھر سے ماروں گا جب اس آدمی نے جج کو جا کر یہ بات بتائی تو جج نے سکون کا سانس لیا کہ میں بچ گیا ورنہ سلیموف مجھے مار ڈالتا سلیموف خوش خوش گھر واپس آ گیا امید ہے آپ کو آج کی کہانی بھی بہت اچھی لگی ہوگی مزید اچھی اور ان کہانیاں دیکھنے اور سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو بھی پریس کریں تاکہ تازہ ترین کہانیوں کا سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو ملے اور آکر اب بھی کوئی کہانی شیئر کرنا چاہیے میسج میں ضرور بتا